بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ پیارے ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں حيات عطا فرمائے المہ امين اللہ علی محمد ابدى كا برسول كا صلی المنيں المومنات ومسليں والمسلمات جو شخص چاہتا ہو کہ وہ مستجابات بن جائے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اس کی دعائیں قبول ہوں عمر لمبی ہو رسق میں کشادگی ملے زندگی میں آسانی راحت آفیت اور بیماریوں سے بچنے کے لیے وہ اللہ کے بندوں کے لیے اس دعا کے ذریعے مغفرت مانگے دعا یہ ہے اللّہ فری ول والدیہََََََََََ ولمومنی نولمومنات ومسلم والمسلمات پچیس یا ستائیس مرتبہ ہر دعا مانگنے سے پہلے پڑھیں اس دعا میں امت محمدیہ کے لیے مغفرت کی دعا ہے